આ ફરિયા વાળું આ ફર્યું ને હરઘુડો હરઘુડો સોહ હરઘુડો લે લે આ હરઘુડો ફરિયાના સાથમાં લે બનીને અને આ શું બપાયો છે ગાવળની ફર્યું છે ચા આબ રેબી સના હ આબ રેબી ચિયા બધા વાળીમાં આ પાડેસા આવડી આવડી રે એકાדינה પીવું ના ચાની બેઠા ચાતા લઉં એ આવડી પી આ મમૂટી નાખ દે નમસ્કાર મિત્રો જય માતાજી કેમ છો તો આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં છો હું ઠાકોર બધા મિત્રોનો સ્વાદ કરું છું એક ના આવ તો ગુડ મોર્નિંગ સવાર નવું થઈ ગયા છે ને આપણે આવી ગયા છીએ અત્યારે તો અમારે તમારો બહેનનું ખર્ચે કંચનનું કે હું પણ અહીંયા જ પણ આવેલ છું મારી બહેન પણ અહીંયા જ પણ આવેલ છે અત્યારે આપણે આમ તો મુક્તાજીના પિયર કહેવું હોય તો કહેવાય ને મારા હસ્ત મારો સહારીઓ તો આપણે ત્યાં આવીએ છીએ તો આ તો અમારી બહેનનો ખર્ચે ને મુક્તાજીનો જે એટલે મારી સાસુ સાસુ ત્યાં રહેશે પેલી બાજુ ઘર છે તમને બતાવીશ તમને તો તમે લોકો જોઈ આ છે અમારી બહેનનું ઘર કંચન જે મારા મોટી છે તમે જુઓ મજારો खर्चे बहन से, से कंचन हूँ तो लगे खरे हाजर तो, तो अपने थाबा તાબામાંથી જ હું તમને બતાવું છું અમારે મારા ગામનું નામ છે લુણીચાણા એટલે મુક્તાજીના પિયરનું ગામ છે નામ છે લુણીચાણા તો આપણે ત્યારે તાપામાં સડે સર લુણીચાણા ગામ એટલે કે મારું સાસરું ને પિયર સામે દેખાય છે મારા સસરાનું ઘર છે સારામાં સારો આવે બાકી આમ તો આપડે ભાદરા જઈએ છીએ ને પાછું પણ જવાનું છે આમ તો કામ ચાલુ હોય આપડે તમે પાર્ટ વન જોયો તો એનું કામ કરતા પતી ગયો સામે દેખાય ચાલો હવે ચા બીજો મૂકે છે માહી તને પછી લયા ખરફ શેખર મા દીક્ષ ને થઈ ગયો ચાલ પાપડી નાસ્તો ચાલો માહિત્રો હા કહે ચલો એમ કાજુ માહિતી માહિતી આપડે કઈ હા એજ બેટા બસ હેલો થઈ જશે બાકી મળીએ મિત્રો ચા બીજો ચાલો મિત્રો મળી વિડીયો ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મિત્રો ચા બીજું પેલું થશે અને તમને બતાવી શકે મુક્તાજી નું ઘરતાજી નું પિયર ઘર આમ તો ઘર તો બીજો ફિલ્ડશે અને થોડું આરામ કરશો ને આપણે પહાડ આખે કારણ કે આપણું જવાનું છે થોડું કામ કરે તેના માટે તો ચાલો પીએરનો ફરિયા ગેસ કમ્પ્લેટ પાણી રૂમ <deck virginaju> शु शो अपने जो लिया तेन जो बताई दू तमने बाटल तो जल्दी भाई पूरी आ खाण श પાણીની બોટલ અને એમાં પાણી અમે પાણી ભાઈ અમે બડફ થઈ ગયું લાગે કેમ પાણી ભાઈ મૂક્યું અને ઉપર લખાના મૂકાયમાં શું પડ્યું ઠંડા પાણીના બોટલ અને આ ઘણીમાં લોટીમાં શું પડ્યું બીજી લોટી માં શું છે સાસ સેટો સેટો રાખો ના દૂધ ની જમાડા લોક કે દિયા તો તમે જોકો જો મિત્રો હું શું શું છે તમને બતાવી દીધું લે મુક થઈ ગયો ત્યાં પણ આ મુક થઈને પિયર નો ગાય પેલું સામે દેખાય થી મા કાકાજી હરરું કર છે મિતો જે કસાસે રવા સં થાય છે ને આ બીજો પિયર الحمدુલ્લાહ ઓટલા બનાવી નાખ્યા તો આસાનું કામ કર ચાલુ છે વહેલા આમ તો આઠ વાગે સવા નીકળીએ ને આથી લોક ચાલુ કરી ના મોડું તેના માટે તો બાઇક લઈને માહિત હલો જાવ નહી હવે એ માહિતી સસર છે વધારે બોલાય નઈ માહિતી તો લઈ જાવી પાછ યાર ના શું હેઠ મોટર છે મા જામફળ આવે શું હે જામફર છે આ હે આમાં શું આવે આ ચાર્જ નો ચાર્જ છે અને આ છે જામફળનું જો જામફળ કોરા પથ્થર ખાવાના હા જામ ફરવા ખાવાનું ખા એજો હવે એજ મારે જો કાસ હે પણ હોય તો કાસ હમ તો આ લીલો સમય કાસણ ચૌ લાગે છે લેવું પડશે તમે કાસન કાસના ખાઈ જવા તાર બસ તો આ છે મિત્રો જામફરીમાં જામફળ આવે ને આ તો એડવું હોય બાકીને આ તો આબોહ હોય બપાઈ આવે से। तब दूर मतलब देखाड़ती तो सामने जो डी एशा चलो तताव क्या लुणिचा साड़ा साड़ा से, साड़ा। बताओ से तमने। साड़ा। एक सात धोरण जी दिखाई डेरी से ચાલો બાબુ જ ખ્યાલ ભરેલ છે મિત્રો તો આ બાજુ સરસ નું ઘર છે નહીં આ બાજુ અમારે બહેનનું ઘર છે સરસ મજા નો પવન આવેદમ ઠંડો ઠંડા પવન આવે આ લીમડાનો સાંયો સરસ મજાનો હે તો જો સરસ મજાનો સાંયો છે અને ઠંડા પવન આવે છે લીમડાનો અને લીમડો મારે આ શી તમને ભાણે જ થાય કહી દે ચલો મિત્રોને ભાઈ તન તમે આ શી કહી દે માહિતું કહી દે આપણે હા મિત્રોને ચલો હવે કહી દો તો આપણે જીબા કરીને આવ્યા છે તમે તમે બગીચો સારો કર્યો બગીચો હારો કર્યો તનુ તનું આ શું હે હા તનુ આ શું હે હે એમ અને આ શું હે શું ખાય સર થાય જ્યા શું શું કેવાયું છું શરદી થઈ ગઈ વારે આવતા લુણી જાણે ખેતરનું કામ કાજ તો થોડુંક ઠંડુ પાણી પી લઈએ ફ્રીજ માંથી ઠંડુ પાણી પીએ કમા ઠંડુ ચાલો આપણે પી લઈએ થોડુંક નોર્મલ ને આમે આમાં તો બળદ થઈ જવા પાણી બીજું પી લે ઠંડુ ઠંડા થઈ જાય દસ વાગી ગયા તો વાગી ગયા છે સાડા એટલે કે હવે આપણે જવું પડશે એટલે મારે જવાનું છે મૂકતા જઈને થોડા દિવસ ત્યાં રહેશે કારણ કે બેઠું છે એના માટે તો હવે કામ કર્યા પછી તને જાજુ નહીં રહ્યું એટલે તેના માટે ભલે રહેતા દિવસ ચાર પાંચ દિવસ રહેશે બાકી પછી આવતો રહેશે તો તમે લોકો જોયે છે કે મુમતાજીનું કેવું ઘર છે અને મુમતાજીનું પીયર તને દો હાલમાં તો આપણે જવાનું છે ઘરે અને ત્યાં રહેશે બાકી ચાલો વિડીયોજો કન્ટિન્યુ હાલ આવો તો આવજો ચલો હલો આવું હતું તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે નીકળીએ ફાઈનલી મિત્રો આપણે વર્તા ગયા છીએ અને હવે જાય છે ઘરે કારણ કે આપણે આયા તા મુક્ત મૂકવા બેઠ છે જેના માટે અને આપણે બે દિવસ પછી આવશું પરિભાષા ત્યાં કામ કરજે એટલે જાય છે રા લોકો જોયું મિત્રો કે આ છે બરાશ નદી અને કેટલી છે ત્યારે અમારા ગામમાં પણ નદીનું પાણી આવતું હતું કારણ કે અત્યારે તો વરસાદ પણ ખૂબ પડ્યો હતો અને ગાડી થઈ ગઈ હતી આ છે બરાશ નદી અને મારું ખેતર પણ નદી જ આવેલ છે માં પાણી આવ્યું તો એમાં પણ નુકસાન કરી દીધું જમીન ખૂબ ધોરી દીધી ફાઇનલી તો આપણે આપણા ગામમાં પહોંચી ગયા છે અમારા ગામમાં બહુ સેટ ઉપર નથી અહીંયા એક કિલોમીટર દૂર છે બાકી પવન સારામાં સારો ઠંડો આવે તમે લોકો જોઈ લેશે तो आशा तो तो कर मित्रों तुम्हें मीडियो पसंद आडियो पसंद आए तो लाइक करजु और चैनल पर जो नवा चेनल सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी आप बदा गाड़ों से ब्लग हे तुम्हें पसंद आए तो लाइक करजु और चैनल पर न, पर न हो चेनल सब्सक्राइब करो ना भूलता तो मलसा मित्रों ना विडियो में सपोर्ट करजों गाड़ों बदा ब्लॉग जो थैंक यू आभार